I den här filmen tänkte jag försöka visa hur man kan kombinera ingångseffekter med avslutseffekter för att förbättra sina animeringar. Här har jag försökt att på fri hand i PowerPoint skapa fyra olika löv. Jag har ett grönt sommarlöv, jag har ett gult höstlöv och jag har två bruna och torra höstlöv. Och det jag tänkte göra, det är en animering som visar hur löven förändras när vi går från sommar till höst. Så jag börjar med det gröna och med det gula lövet. Jag markerar det gröna lövet och väljer lägg till animering. Och så väljer jag att tona in. Sen så placerar jag det gula lövet exakt på det gröna lövet. Och nu när jag har det gula lövet markerat så väljer jag att lägga till animering och jag väljer att tona in lövet. Jag väljer också att ändra varaktigheten för animeringen till en sekund. Så om vi kollar på animeringen så ser det ut så här. Vi har alltså lyckats förvandla det gröna lövet till ett gult löv. Och om vi går vidare med vår höst så vill vi i nästa steg omvandla vårt gula löv till ett brunt och delvis nedbrutet löv. Så vi gör samma sak igen. Att vi lägger det större av våra bruna löv på det gula lövet och väljer att lägga till en toningsanimering. Och så jag varaktigheten till en sekund. Så, vi kollar på animeringen som nu ser ut på det här sättet. Vi kan alltså se att vi har ett problem eftersom vi tar in ett brunt löv som är mindre än de tidigare löven. Och de tidigare löven de ligger kvar i bilden. Så vad vi behöver göra det är alltså att ta bort vårt gröna och vårt gula löv från animeringen. Enklaste sättet att komma åt mina löv nu när de ligger på varandra det är att jag helt enkelt markerar det löv som jag vill förändra uppe i animeringsfönstret. Så jag markerar det gröna lövet och väljer lägg till animering. Och här väljer jag tona ut. Och sen väljer jag med föregående. Eftersom jag vill att det bruna lövet ska komma in samtidigt som det gröna lövet försvinner. Och sen gör jag precis samma sak för det gula lövet. Jag markerar lövet och väljer lägg till animering och tona ut. Och sen väljer jag att tona ut lövet med föregående. Och nu så ser animeringen ut på det här sättet istället. Ganska bra, men här går det att göra lite finjusteringar. I min ögon tycker jag till exempel att det gröna och det gula lövet försvinner lite för snabbt. Så jag går in och ändrar varaktigheten för båda löven till 0,75 sekunder istället för 0,5 sekunder. Och då tycker i alla fall jag att animeringen blir något mjukare. Slutligen så vill jag göra vårt bruna höstlöv ännu brunare och ännu mer nedbrutet. Och då tar jag in mitt minsta löv och lägger detta på mina andra löv. Jag väljer att lägga till animering och tonar in mitt lilla bruna löv. Återigen så ändrar jag varaktigheten till en sekund. Och så kollar vi på animeringen. Precis som innan så upptäcker vi att vi såklart måste ta bort det stora lövet från animeringen. Så jag gör på samma sätt som tidigare. Jag markerar det stora bruna lövet, väljer Lägg till animering och väljer Tona ut. Och som tidigare så vet vi vilka inställningar som verkar funka. Så jag väljer att tona ut det bruna lövet med föregående och jag väljer 0,75 sekunders varighetighet. Och då så ser mitt slutresultat ut på det här sättet.